حابكي وحده متعتها. عطنكي محاوطه سديد معاه الواحد هنا معاه هاي هاي. هاي. قالت لي نقشتها؟ هاي هاي هاي اللي مدت ايدها. هاي هاي شايف وراها. الشنته. دغري غطت على اساس ما حدا يشوفها من غير. انت انتبهتي بس وايش؟ فات من كل شيء ودنا يا هذا الفيديو